Det har altid betydet meget at komme ud og være i naturen. Man slapper af i naturen. Og på et tidspunkt i mit liv, der kunne jeg mærke, at det havde jeg bare større behov for. Det gik stærkt. Rigtig stærkt. Arbejdsmæssigt. Og den natur, der var heroppe, var så meget anderledes, end jeg havde prøvet før. Den var barsk. Og den var storslået på en helt anden måde, end jeg prøvet før. Og man følte sig måske lidt mindre og lidt mere ydmyg. Så jeg rykkede pinden her til Clit Møller og, øh, for at komme dig ved havet og ved skoven og bruge naturen utrolig meget i dag. Jeg har arbejdet med bæredygtighed i mange forskellige aspekter øh, og skaler. Jeg har arbejdet med bæredygtighed inden for arkitektfaget. Jeg har arbejdet med bæredygtighed inden for BriPlanes øh, planlægning. Øh, og jeg har arbejdet med bæredygtighed helt ned på detaljniveau. Øhm, og nu arbejder jeg med bæredygtighed inden for ingeniørfagene. Mit arbejde i dag øh, er hovedsageligt fokuseret inden for DGNB-certificeringer. Og det har jeg egentlig valgt, fordi det, det har givet mig en fleksibilitet i forhold til at kunne arbejde hjemmefra. Øhm, hvilket jeg virkelig værdsætter. Øh, det er en stor frihed at kunne sidde hjemme og planlægge sin arbejdstid efter, hvordan det passer. Bæredygtighed er jo mange ting, og på et tidspunkt i mit liv føler jeg måske ikke, mit liv var så bæredygtigt, vil jeg også være en del af beslutningen om at prøve at rykke tilpælen op og prøve noget andet. Jeg har lidt mere fokus på ens mentale sundhed, og, og også generelt bare fysiske sundhed. Så, så, så, så bæredygtighed er noget, som jamen, det er overalt, i alle aspekter. Så hvorfor ikke også kigge på det i forhold til ens eget liv?